شب بارات کی حقیقت کیا پندرہ شابان ہمارے دین میں کوئی ایسا دن ہے جس میں کچھ عبادات مخصوص ہیں کیا اس رات میں نفلی عبادات کرنا روزہ رکھنا یا کسی اور قسم کی عبادات کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آئیے ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میڈیر بینچسٹرز میرا نام راجہ ذا الحق ہے اسسٹین پروفیسر ایٹر نیشنل اسلامک یونیورسٹی اینڈ سی او ایٹ یوتھ کلب شب برات یا پندرہ شعبان کی فضیلت کے اعتبار سے ہماری امت میں بہت بحث و مباحثہ پایا جاتا ہے اور اکثر لوگ اس کے بارے میں بہت گرما گرمی بھی ہو جاتی ہے تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی معتدل انداز میں بہت ہی بیلنس طریقے سے اس کے بارے میں کچھ باتیں پیش کروں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں ہم ان کے مطابق عمل کریں اور سارے وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اب بات یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو انفارمیشن آپ کو چاہیے ہوگی وہ ظاہر سی بات ہے اس کے دو ہی بنیادی طور پہ سورسز ہیں تو یا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن مجید یا پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو کہ 100 پرسینٹ اوتھینٹک ہے میں نے کچھ دن پہلے بدعتوں سے ریلیٹڈ بھی ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا جس میں ہم لوگوں نے ایک رول ڈسکس کیا تھا جو ہماری شریعت کا ہے کہ جہاں تک دین کا تعلق ہے تو ہمیشہ وہی کام کیے جائیں گے جس پہ 100 پرسینٹ اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہو اس کے علاوہ اگر کوئی عبادت ہم ہاں نئے طریقے سے دین میں لے کے آئیں گے تو وہ پھر بدعت میں شمار کی جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں بڑی سخت وعید ہے کہ ہر بدت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ کی آگ میں تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ شابان اور اسپیشلی یہ جو نصف شابان ہے یا ففٹین شعبان ہے کہ جس کو ہمارے عام اصطلاح میں شب برات کہا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو سب سے پہلے ہم وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جو ہنڈریڈ اوتھینٹک ہیں نمبر ایک شعبان کے مہینے کی فضیلت اس اعتبار سے ضرور موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنا کہ شابان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ شابان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا تو اس کی وجہ ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو رمضان کے آنے سے پہلے ہی روزے رکھ رکھ کے تھکانا دے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو آلریڈی عادت ہے زیادہ روزے رکھنے کی نفلی طور پہ تو انشاءاللہ وہ رکھ سکتا ہے لیکن اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی رمضان کے شروع ہونے سے دو تین دن پہلے روزے رکھنا ترک کر دے تو یہ تو تھی شابان کی فضیلت کے اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے جہاں تک تعلق 15 شعبان کا ہے تو اس حوالے سے جو دو روایات ہمارے سامنے آتی ہیں جن کا معنی تقریباً ایک جیسے ہیں جو کہ اوتھینٹک ہیں اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات کو اپنی مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں اور سوائے مشرق کے یا وہ شخص جو کہ بغض اور کینہ رکھتا ہے سب کو معاف فرماتے ہیں تو اس بات سے پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کے اندر ایمان کی کمی ہے یا اگر آپ لوگوں کے بارے میں بگز کینہ وغیرہ رکھتے ہیں تو برائے مہربانی پندرہ شوان سے پہلے پہلے اس کو درست کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائیں اب آتے ہیں ان ڈھیروں روایات کی طرف جو اس موضوع کے اوپر یا تو بہت زیادہ کمزور ہیں صنعت کے اعتبار سے یا پھر موضوع ہیں یعنی کہ فیبریکیٹڈ ہیں من گھڑت ہیں اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے وہ باتیں بیان کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بالکل صحیح ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے لوگوں تک پہنچا دے تو اس لیے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہم کسی کو, کو کوئی ضعیف روایت بتانا شروع کریں یا کوئی اس کو من گھڑت روایتیں سنانا شروع کریں ود ویریفائنگ ہمیں خود اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم جھوٹوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو فیصلے ہوتے ہیں اور تقدیر کے فیصلے اور روحیں نکل آتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو پہلی بات تو یہ کہ روحوں کا نکلنا تو ہمارے دین میں کوئی ٹاپک ہے ہی نہیں کیونکہ جو شخص ایک دفعہ فوت ہو گیا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے وہ عالم برزخ ہے جو فوت ہو گیا وہ واپس نہیں آتا دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا تھا یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے اس لیے کیونکہ قرآن مجید ہم سب جانتے ہیں کہ وہ للت القدر میں نازل ہوا تھا اننا انزل ہو فی ہوفی القدر و ماں القدر یہ بچہ بچہ یہ بات جانتا ہے اور للت القدر جو ہے وہ رمضان کے اندر آخری اشرے کی طاق راتوں میں تلاش کی جاتی ہے پھر وہ احادیث جہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سما دنیا پہ آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مفرت مانگنے والا کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کوئی ہے مجھ سے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز مانگنے والا جس کو میں عطا فرماؤں تو یہ بات صرف نصف شابان کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر رات کو ایسا ہوتا ہے یہ وہ تہجد کا ٹائم ہے جس پہ ہمیں اٹھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے نماز پڑھنی چاہیے یہ ایک مصنون چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں پورا سال اس کے علاوہ کچھ ایسی رسومات جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں فار ایگزامپل حلوے بنا بنا کے لوگوں کو کھلانا یا قبرستان جانا یا اس کے علاوہ بندھن کے تیار ہونا اور یہ کہنا کہ یہ مردوں کی عید ہے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فیبریکیٹڈ ہیں ان کا کوئی وجود ہمارے دین میں نہیں ملتا اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی احادیث عبادات کے اعتبار سے آتی ہیں کہ اس رات کو خاص عبادت سو رقت نماز پڑھی جائے اور 14 رقط نماز پڑھی جائے اور یوں پڑھا جائے کہ ساری کی ساری روایات فیبریکیٹیڈ ہیں موضوع ہیں اور ہمیں کبھی بھی کسی تک منتقل نہیں کرنا چاہیے ان کو آپ کسی بھی ایسے عالم سے جو حدیث کا پختہ علم رکھتے ہیں چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو ان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ جی ہمیں بتائیے کہ جو حدیث ہم ذکر کر رہے ہیں کیا یہ حدیثیں صحت کے اعتبار سے صحیح ہیں وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ ہاں ان میں ایسی روایات موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ ویک ہیں یا پھر فیبریکیٹیڈ ہیں موضوع ہیں یعنی کہ کسی نے خود سے گھڑی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا ذکر نہیں کیا تھا پھر رہی وہ بات کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ جی اس رات کو قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں یہ بات بھی درست نہ نہیں ہے کیونکہ یہ فیصلے بھی للت القدر کی رات میں ہوتے ہیں اللہ سمات عرماتے ہیں تنزل الملاکت و رح و فیحہ بنبن کلی امر کہ اس رات کو جبریل امین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر فیصلہ لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سو مجربنٹر اگر ہم نے واقعی اللہ تعالی کو راضی کرنا ہے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے تو کیوں نہ ہم وہ اعمال کریں اور کثرت سے کریں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ سے تعبین سے تباہ تعبین سے 100 پرسینٹ ثابت شدہ ہیں مثلاً تہجد کی نماز پڑھنا خوب صد کا خرات کرنا خوب ٹائم لگا کے ذکر کرے قرآن مجید تین تین چار چار گھنٹے قرآن پڑھیں لمبی لمبی رقط نمازوں کی نفل نمازیں پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے آپ تمام کام سارا سال ہی کر سکتے ہیں اب اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ جی ہم ففٹین شاہ کو اگر خاص طور پہ کچھ عبادت کر لیں تو اس میں حرجی کیا ہے ہر صرف اتنا ہے کہ اگر تو آپ کا یہ روز کا معمول ہے تو ضرور کریں دعائیں مانگیں ذکر کریں قرآن پڑھیں ضرور کریں لیکن اس رات کو خاص کرنا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 100% ثابت ہے نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے نہ ہی اہل بیت سے ثابت ہے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ اس رات کو خاص طور پر کچھ کیا کرتے تھے تو دین ہمارا نبی سے ہی آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے فیملی سے آ رہا ہے آپ کے کمپینین سے آ رہا ہے تو کیوں نہ ہم وہی اعمال کریں جن کو وہ اچھا سمجھا کرتے تھے اب پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شابان کا مہینہ ایک بڑا خاص مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب روزہ رکھا کرتے تھے دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں 15 شابان کی کوئی خاص اہمیت منشنٹ نہیں ہے یہ کہنا کہ جی اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں یہ چیز بالکل من گھڑت ہے اس رات کے بارے میں ایک روایت بہرحال درست ہے جہاں پہ یہ بات ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ رحم کرتے ہوئے سوائے مشرق کے اور اس شخص کے جو کہ بکز اور رکھتا ہے تمام کو معاف کر دیتے ہیں خاص طور پر پندرہ شعبان کا روزہ رکھنا یہ سنت عمل نہیں ہے بلکہ اس کو مکروہ کہا جا سکتا ہے اور پندرہ شعبان کے بعد تو روزہ رکھنا ویسے بھی اس کی ممانعت ہے سوائے اس شخص کے جو کہ پہلے سے ہی روزے رکھتا ہو جتنی بھی احادیث اس رات کے بارے میں بیان کی گئی ہیں کہ خاص عبادات اس رات میں کی جائیں وہ سب کی سب یا تو بہت زیادہ ضعیف ہیں یا من گھڑت ہیں یا موضوع ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اہل بیت سے آپ کے صحابہ سے کوئی ایسی خاص عبادات منقول نہیں ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہو کہ اس رات کو یوں یوں خاص عبادات کرنی ہے اور آخر میں یہ کہ اس رات میں چراغا کرنا خاص قسم کے کھانے بنانا حلوے بنانا اور قبرستان جانا یہ سارے کے سارے اعمال کرنا درست نہیں ہے اور بدت میں شمار ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل صحیح معنوں میں اپنے دین پر چلنے کی توفیق طا فرمائے ہماری کمیاں کوتاہیاں غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو جنت اور فردوس میں اعلی مقام نصیب فرمائے انٹل نیکسٹ ٹائم دس از می راجہ ساولک سائنگ آف و والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لوک ان دی میرر